Ну от і все. Така примхлива дата. Не траур, звісно, але вже й не свято. Щось невідоме навіть нам самим. Чи знову дарувати слів багато, чи знову приймати в дарунок срібло-злато, щоб потім сумно с ним. А дата кругла, як оті каштани, що падали колючі і незнані і лопались, як таїнства чудес. Невже усе пов'язано це з нами, а не нав'яне думками з снами, а може сон якийсь чудний воскрес, І випали оті каштани з нього і летіли стрімко й весело під ноги, щоб хоч на мить розрадити сумних. Ми забували болі, тривоги, невдачі, сумніви, перестороги і в захваті дивилися на них. Ну от і все. Тепер ось... Кругла дата, попереду всі дні немов солдати, як не крутись всі схожі як один. Позаду дні не схожі і лопаті, яскраві, різнобарвні і картаті, і досягли ж яких крутих вершин. Чаклують вперто спогади ночами, то пестять душу, то січуть мечами, аж стане гірко-солодко вустам. Цієї ночі я човна причалю до берега із пам'яті печалі, можливо, і тебе зустріну там.